السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعضاء مجتمع الأعمال أينما كنتم وأينما حللتم مرحبا بكم في هذا الفيديو لي غنتحدثو فيه عن كامباني بروفايل علاه نديرو فيديو الكمباني بروفايل وعلاه أصلا حنا نديرو بروفايل لأنها من أقوى وسائل الإتصال لدى الشركات شحب يقول؟ كمباني بروفايل هذا ونفضل هنا انك تزيد تشوف فيديو تاع كايم سلايد بين لانه يشرح ثاني الموضوع بطريقه ممتازه. كمباني بروفايل هو واحد مجموعه من الشرائح اللي تقدم الشركه تاعك تعرف بها، فيها الارقام المهمه مثلا اذا كان تطبيق شهر عندك مستخدم للتطبيق، الجوائز اللي اديتهم، فيها ايضا الشريحه اللي تتحدث فيها على المهام والرؤيه تاع الشركه، فيها ايضا فريق العمل تاعك، فيها الخدمات التي ستقدمها او التي قدمتها المنتج التي ستوفرها او التي وفرتها وفيها ايضا الانجازات ومعها شريحة للعملاء اللي يشتغلوا معاك ووثقوا بك وكاينة واحدة اخرى فيها وين الناس اراءهم على البزنس تاعك هنا اذا كان جديد ومازال ما كونتش واحد المجتمع اللي واثق فيك واللي يقدر يدافع عليك مثل هكذا اراء، تقدر تروح تشوف مؤثرين ولا ناس معروفين في الساحه تاع البزنس تاعك، تعرفهم على البيزنس تاعك ويقولوا فيه كلمه طيبه باش يكون فيه واحد الدليل اجتماعي. ثاني شريحه اللي فيها البيانات الاتصاليه اللي من خلالها رايحه الناس تتواصل معك هذا الكامباني بروفايل هو اول ما يوضع على طاوله المستثمر اللي راك رايح تتعامل معاه ولا اللي ناوي انه ينفيستي في المشروع تاعك. ايضا يسمح لك ويسهل لك عمليه تاسيس مختلف قنوات التواصل الاجتماعي سواء عبر اليوتيوب، الفيسبوك، التيك توك، ولا انستغرام لانه فيه المعلومات اللي يحتاجها الانسان اللي حيقوم لك بهذه المهمه. عموما كمباني بروفايل هو مقدمه رائعه جدا للشركه تاعك واللي ينبغي انك تديرها لانها راح تعزز لك من الصوره تاع المؤسسه تاعك. احنا في انا خدمنا كمباني بروفايل لماذا ماذا من خلال الروابط. الحاجه اللي عجبتني في الكمباني بروفايل انه حتى الطلبه الجامعيين يمتهنوه كمهنه يعني طالب جامعي يوفر خدمة كومباني بروفايل كيما عندنا الاخ فرحات اللي هو طالب جامعي واللي هو في المؤسسه تاعنا راه يوفر في هذه الخدمه للشركات صحه إيه كومباني صح بروفايل واش استفدت من التجربه هذه يعني عرفت بحاجه اسمها مقدمه الشركه او انترو اللي أيوة. هي قادره تحول بزاف ناس الى زبائن محتملين لانك هضرها بالباور بوينت واللي راح تكون فيجوال اكثر من انها كتابيا هذيك نسخ بي دي اف كذا من بديت نطلع اذا عندك ملف تبعثوا لواحد أخويا يقرا عليه ديريكت. فيديو واحد. مع موسيقى تحبوا سلايد هذا عرض تقديم الشركه بشكل مختصر سمري سمري قول لها أف سمري يعني ملخص تاع الشركه هاي هايل برافو عليك كلش برافو عليك برافو برافو عليك ليزيتاب راح نحكي في الفيديو الجماعه برك هنايا شو تخدم بالكاونتا برو ايوه كيفاش آه تحصلت الفكره هذه بال نظام نضممت التيم اللي هو اسمه بينغو تينغو راح تلقاو الرابط تاعو صح هو يعني انتم الطلبه عندكم الحق في الوصول اليه فوالا هما خادمين وطلبة جامعيين أه. اي واحد عنده الحق يوصل له بصح أه. اللي خدمين من قول هما طلبه جامعيين اه ممتاز يعني شوفوا مبادره منهم باش الناس تحسن برافو قبل الختام بالنسبه للطلبه الجامعيين اللي حابين يشتغلوا على الكومباني بروفايل فرحات راه بروبوزان لهم واحد الرابط وين تقدروا تحصلوا على كانفا برو قانوني لكم ايها الطلبه الجامعيون وفي الاخير ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم اعضاء مجتمع الاعمال ويعاونكم في البزنس تاعكم وانا بيا صح بريزونتيو البزنس تاعكم طريقة جيده واحترافيه باش الناس الاخرين يثقوا فيكم وينفستيو معكم وننجحوا كاع <تصفيق> ان شاء الله و ما نقولوش سنحيا كراما نقول في الناحيه كراما بحول الله السلام عليكم